مساء الخير اصدقاء مستر كايرو اهلا بكم في عالم الغموض والرعب والاثاره مع مستر كايرو الليله معادنا الاسبوعي مع حكايات وقصص حقيقيه حصلت لاصدقاء مستر كايرو بحكيها كالعاده كل يوم سبت مصحوبه بصوت المطر والمزيكا الغامضه وباقل كم من المؤثرات الصوتيه علشان تكتمل المتعه بدون مقاطعه قصص الليله هتكون من المغرب والجزائر ومصر والعراق وفلسطين إسرائيل كل القصص حقيقية وحصلت بالفعل أنا بحكيها بنفس التفاصيل اللي وصلتني لكن بعد ما قمت بإعادة صياغتها درامياً بطريقة مستر كايرو المشهورة لكن بدون أي تأثير على الأحداث الرئيسية اللي مروا بيها أبطال الحكايات لإني بحكيها حرفياً زي ما حكوها لي بالتفصيل كفاية كلام ويلا نطفي الأنوار نحط السماعات ونغوص في عالم مثير من الاثاره والرعب وقصص حقيقيه مخيفه جدا. جن بنودوتشيا الغامض من المغرب. القصه الاولى وصلتني من المغرب وتحديدا من صديقه اسمها فاتن. ده طبعا الاسم المستعار اللي هحكي بيه القصه. حابب احذركم ان الجزء الاخير من القصه متعب ومؤلئ ومخيف لاقصى درجه، فلو كنت من الناس اللي اعصابها بتتعب من تفاصيل المواجهات مع ذوي الحرفين بفضل انكم ما تسمعوش القسم الثاني من القصه واللي بتحكي فيه عن اختها. اتفقنا؟ يلا بينا نسمع فاتن. عمرك حسيت ان انت كنت حد تاني في زمن تاني؟ عشت حياه سابقه في بلاد بعيده عن بلادك؟ سافرت ولفيت الدنيا وعملت حاجات عمرك ما تخيلتها ولا شفتها غير على شاشة السينما ومش بس كده لأ كمان انت فاكر لحظة موتك وطلقات رصاص وهي بتضرب عليك اكيد دلوقتي رفعت حاجب ونزلت حاجب وبتتمتم وبتقول خيالها واسع قوي لكن اسمح لي هطلب منك تسمعني للاخر ووعد هتفهم كل حاجة في البداية أقسم لك إن كل حرف هحكيه مش خيال ومش هلاوس، لكنه حقيقي تماما وما فيهوش أي مبالغة أو اختلاق. أنا هكون صادقة معاك لأبعد درجات الصدق والصراحة، وراجعني في أي تفاصيل تحب تناقشني فيها. ودلوقتي اسمح لي أحكي لك ليه بكتب لك؟ وليه اخترتك علشان أفتح خزائن أسراري اللي عمري ما فتحتها قبل كده لأي مخلوق. التوقيت كان الساعة من ونص الصبح بتوقيت الدار البيضاء كنت سهرانة بقرأ كتاب لإني كنت لقي صعوبة جديدة في النوم وأنا مندمجة في القراية. سمعت صوت إشعار على تليفوني المحمول حب الفضول دفعني لفتح الإشعار أشوف إيه اللي وصلني لقيت يوتيوب بيرشح لي ملف للمتابعة الملف كان اسمه شيء يبحث عنه السحر والمشعوذين بجنون قد يكون موجود في أولادكم ويعرضهم للخطر الشديد وكان على قناة مستر كايرو أنا بصراحة العنوان شدني جدا فضغطت على الرابط ودخلني على قناتك واستمعت للملف وهنا الدنيا لفت بيا. الملف كان كأنه بيحكي عني وعن حياتي وأغلب اللي مريت بي على مدار سنين عمري أنا وقتها فهمت حاجات كتير ما كنتش فهمها ولا حد فاهمها لي أنا عمري النهاردة تلاتين سنة وبشتغل طبيبة أسنان اسمي فاتن من وانا صغيرة وانا بشوف العالم غير ما الناس بتشوفه بشوف حاجات وبحس بحاجات من العالم الخفي اللي حوالينا اللي بيشاركنا الحياة على الأرض بس انتم مش بتشوفوهم في السن الصغيرة دي كان لما حد يسألني عايزة تبقي ايه لما تكبري كنت بقولهم أنا هكون زعيمة عصابة بالمافيا الإيطالية وقتها طبعا ولا كنت فاهمة ايه هي المافيا ولا حتى عارفة ايه هي إيطاليا كنت بحلم احلام غريبة ومش مناسبة لبنت في سني فبدل ما احلم بسندريلا او بذات الرداء الاحمر كنت بشوف نفسي في الحلم سيدة في التلاتينات وعضوة كبيرة في عصابة المافيا الاحلام دي استمرت معايا بشكل متواصل لسنين طويلة وكانت بتنتهي بموتي مضروبة بالرصاص دي طبعا كانت احلام صحيح غريبة ومش طبيعية إن طفلة تحلم بيها، لكن الأغرب واللي مش مفهوم وتقدر تقول إنه مخيف جدًا هو إني في السن الصغيرة دي كنت بلاقي نفسي عارفة أماكن كتير في إيطاليا، مع إني ما زرتهاش ولا مرة في حياتي، وكمان بتكلم اللغة الإيطالية بطلاقة. في أحلامي كنت دايمًا أحلم إني ساكنة في مدينة اسمها لاميزيا تيرمي. ولما بدأت أستوعب اللي بحلم بيه وركز معاه، بدأت أبحث على الإنترنت. والمفاجأة الرهيبة كانت إني لقيت إن فعلاً في مدينة بالإسم ده في جنوب إيطاليا. أما اللي صعقني وخضني بجد، هو إنها طلعت معروفة بإنها مدينة عصابات المافيا. أنا عارفة إن ليا علاقة خاصة بعالم الجن وأرواح العالم السفلي، علاقة بدأت في سن الطفولة. في الوقت ده كانت عندي صديقتين من الجن توأم كنت بشوفهم وبلعب معهم في الحلم وكانوا بياخدوني على مكان زي بناية مهجورة يمكن كانت مستشفى أو حاجة شبيهة اللي فاكراه إننا كنا بنمر من تحت سلك شائك وبندخل نلعب جوه وفي الأحلام كانوا بيحكوا لي على حاجات كتيرة لدرجة إني شفت اني سقطت في امتحان العام قبل ظهور النتيجة بيوم واحد وأي شيء بيقولوه كان بيحصل لدرجه رهيبه ومرعبه الموضوع اتطور مع الزمن لشكل مؤذي مش لي انا بس لا دول كمان اللي بيزعلني كان بيحصل له كارثه على طول خليني احكي لك موقف كنت تعرضت له من سنتين تقريبا كان يوم نهار وكنت رايحه شغلي وقبل ما اوصل لعربيتي اعترض طريقي حرامي لقيته بيطلع لي مطوه وبيقول لي هاتي الشنطه واركبي وامشي وانت ساكته ولو نطقتي هسيح دمك في مكانك هنا. انا من سكات اديته الشنطه لقيته بيشاور لي على الموبايل اللي كان في ايدي فدته له أخده وجرى وهو بيجري انا حسيب بالشفقه عليه لاني كنت عارفه ان يحصل له شيء مرعب ومخيف. طبعا عملت محضر في اسم البوليس. بعدها رحت على شغلي وبعد ما خلصت وانا مروحه رحت اشتريت موبايل بدل اللي اتسرق وروحت البيت اتعشيت واتفرجت على التلفزيون وبعدها اخدت دش ونمت بالليل وانا نايمه سمعت حد بينادي اسمي فادين فادين فادين كنت تعبانه مرضتش اقوم لقيت شيء سحبني من ايدي ولقيت حالي واقفه في وسط الاوضه لحظتها صحيت وانتبهت بكل حواسي وفتحت عيني اتخيلت اني سمع دوشه برا البيت في الشارع فرحت فتحت الشباك وبصيت اشوف في ايه بيحصل لقيت نفس الشاب الحرامي بتاع الصبح كان مثبت شاب تاني كان راجع من شغله على بيته لكن الشاب التاني طلع اقوى منه وكانوا بيتخنقوا وفي عز الخناقه الحاميه السكينه دخلت في قلب الحرامي كل ده كان بيحصل وانا واقفه في الشباك والله العظيم الحرامي مات بنفس المطوه اللي كان حاططها علي النهارده الصبح والكلام ده بيحصل كنت سمع صوت ضحك غريب حواليا مع ان ما كانش في حد معايا في الاوضه بس كنت عارفه ان دول الاختين اللي من الجن الموضوع لما أهلي عرفوه بقوا يخافوا مني وبعتوا جابولي راقي يرقيني بالقرآن ومن وقتها ما عدتش بقدر أشوف صحباتي لكن الموضوع ما انتهاش هنا دي كانت مجرد مرحلة المرحلة الأخطر هي اللي حصل وبيحصل دلوقتي أنا ليا أخت اسمها نادية هي أكبر مني بسبع سنين لكنها عادية مش زوهرية هي ذكيه جدا وزي النسمة طيبه ومحبوبه من الكل، لكن حياتها اتقلبت تماما بعد ما اتجوزت. ناديه سابت البيت وراحت تسكن في بيت عيلة جوزها، لكن للأسف كانت عيلة سيئة. وده كان تقصير من أهلي إنهم ما سألوش على أهل العريس قبل الجواز. اللي حصل إن أهل جوزها كانوا بيلجأوا لموضوع السحر والأعمال السفلية. أختي اللي كانت مشهود لها بالذكاء والحكمة أصبحت زي الإنسان الآلي. كانوا بيعملوها زي الشغاله في بيتهم بيهزقوها ويشتموها وهي ما كانتش بتقدر تتكلم أو حتى تدافع عن نفسها مش من الخوف لكن من أثر السحر بعد فترة مش طويلة من المعاناة والألم أختي تعبت نفسيا وبقى بيجي نوبات وبقت بتقع على الأرض فجأة بدون أي سبب وفي مرة قامت في طريقها للحمام، جالها نوبة ووقعت ودماغها ارتطمت بعتبة الحمام، قامت بعدها ما بتشوفش، فقدت نعمة البصر، إحنا أخدناها لأحسن مستشفيات، وفضلت سنة ونص تتعالج، وللأسف مفيش أي نتيجة، في النهاية قررنا ناخدها عندنا في البيت، وهي عندنا في البيت جالها نوبة شديدة وأنا كنت موجودة. فطلبت من اهلي يسيبونا لوحدنا وبدات اقرا عليها قران فتفاجئت بصوتها بدا يتغير حتى شكلها كمان اختلفت بشرتها اتحولت للون الاسود المزرق وعينيها وسعت قوي انا في الاول اترددت كنت قلقانه ومش عارفه اعمل ايه انادي على اهلي ولا اهرب بره الاوضه ولا استنى اصلي مش معقول هسيب اختي فجاه لقيتني كل ثقه وثبات كميه شجاعه رهيبه تملكتني ولقيتني مسكت ايديها وبصيت في عينيها بكل ثقه وحزم وقلت بصوت هادي انت مين لقيت اختي بتبصلي لي وعينيها بتبرق وابتسامه خافته ظهرت على شفايفها اللي كانت شبه بترتعش وقالت بصوت خشن قوي صوت رجولي أنا اسمي عمر. قلت له وبنفس الهدوء: أهلا يا عمر، أنت لوحدك؟ قال لي: لا مش لوحدي، معايا شخص تاني، بس أنا اللي بتكلم معاكي، لأن فيك شيء مش عارفه بيخليني أكلمك. قلت له: طب بتعمل إيه عندك؟ وليه فيها هي؟ قال لي: ساحر. قلت له مين رد علي بصوت هادي لكنه كان مخيف أهل جوزها لقيت نبرة صوتي بتحتد وانا بقوله خلاص اطلع وامشي مش عايزك انت واللي معاك تستنوا فيها لحظة رد علي بنفس الصوت الخشن لا انا هقتلها انا لما سمعته بيقول كده حسيت برعشة خوف بتجري في عروقي من راسي الرجلي جسمي بدأ يدخل في حالة غريبة من التنميل وحسيت بدرجة حرارتي بتعلى وبعدها بثواني ما بقيتش حاسه بحالي كنت شايفه وسمعه وبقي بيتحرك بس والله العظيم مش انا اللي بتكلم مره تانية لقيت اختي بدات تتكلم بنفس الصوت الخشن ده تاني لكنها كانت بتضغط بايديها على ايدي لدرجه اني كنت شايفه صوابع ايدي بتتحول للون الازرق وسمعته بيقول امشي من هنا احسن هحرقها قدامك لقيتني بقول بصوت غير صوتي على فكره انا مش لوحدي انا كتير ووقتها طلع مني صوتي يرعب وقال له لو انتوا اتنين فاحنا ألف. في اللحظة دي ماما دخلت علينا وفهمت من ملامحها وحركاتها إن مش أنا اللي بتكلم شكلها كان مرعوب وموهور كلها فزع لقيتني بتجاهل وجودها وبقول له وربي لقتلك لو ما نفذت اللي بقولك عليه أنا بعطيك فرصة واحدة وبعدها تلك انت وعيلتك والتاني اللي معاك وهنا بدات اختي تتنفض في مكانها بشكل غريب عينيها كانت بتقفل وتفتح ولون عينيها كان بيتغير وجسمها زي ما يكون بردانه وعلامات القشعريره ظهرت عليها بشكل واضح وفجاه فتحت بقها وجسمها مشطط وخرج منه زي سائل اصفر في اسود غريب ومعاه صوت حشرج غريب كان طالع منها. فجأة باب الأوضة اتفتح ولقيت بابا وباقي إخواتي داخلين جري وتلموا حوالينا والكل كان بيبص لي بصات غريبة. دهشة ممزوجة برعب وخوف وكمان حزن وألم. بعدها بحوالي نص ساعة أختي فائت من النوبة فكنت أول واحدة أتكلمها. قلت لها ناديه ناديه انت بخير ما تقلقيش يا حبيبتي هي ردت عليا بما معناه انها مش فاكره اي حاجه في نفس الليله دي نمت نوم عميق لاول مره من فتره طويله وفي الحلم شفت اختي قعده قدامي ودخل علينا واحد معاه كلاب سوده وكان عمال يبص على اختي لقيتني باخد اسياخ حديد بالمناسبه كانوا في الحقيقه موجودين في المطبخ لأن كان عيد الاضحى قرب وإحنا في المغرب بنستخدمهم في العيد المهم مسكتهم وغرستهم في قلب الشخص ده وفي قلب الكلاب السودة كان بيطلع منهم أصوات رهيبة وبدأوا يتلاشوا أنا في قرارة نفسي وجوه الحلم كنت عارفة أن الكلاب دي هي مراته وولاده ومن اليوم ده واختي ارتاحت وما عادتش بتجيلها النوبات لكن للأسف لسه فاقده البصر كلمة أخيرة أنا بنت زي أي بنت في الدنيا يمكن ربنا سبحانه وتعالى ميزني بنعمة إني زوهرية لكني بحاول أستخدمها بس في الخير إحنا كتير وموجودين بين الناس لكن أكتر شيء مرعب بالنسبة لنا إن حد يعرفنا لأن في شياطين كتير على هيئة بشر ومش بيرحموا وآخر حادث لسه سمع عنه هو حادث البنت المسكينة نعيمة الزوهرية اللي دبحها شيخ وشريكه الدجال طمعاً للوصول لكنوز مدفونة أرجوكم لو حد زوهري بيسمعنا دلوقتي ما يتكلمش ولا يوضح مكانه ولا أسراره لأي حد قريب أو غريب خلوا البشر يسيبونا في حالنا بعد ما سمعنا القصة المرعبة والحزينة حابب أشكر فاتن على مشاركتها أصدقاء مستر كايرو وعلى فكرة أنا طبعاً غيرت اسم صاحبة القصة وأختها وكمان المكان اللي هي موجودة فيه وبقول لها قلبي معاكي ومع أسرتك ومتضامن تماماً مع كل الزوهريين أو الزهريين اللي في العالم كله وبقول لكم كلمة فاتن ما تتكلموش ما تقولوش لحد على أسراركم القريب قبل الغريب خليكم بعيد عن البشر وشياطينه القصة الثانية من الجزائر والقصة دي بتأكد على معنى أنا شاورت له أكتر من مرة في ملفات الغموض والرعب لما قلت إنهم يعيشون بيننا وفعلا لسه عند كلامي إحنا مش لوحدنا في الكوكب ده في كائنات كثير عايشين ما بيننا تعالوا نسمع تجربة حية وحقيقية مر بها صديق من أصدقاء مستر كايرو في الجزائر اسمه احسن قطاف مستر كايرو انا متابع كل اعمالك وخصوصا انها بتحكي عن حاجات حقيقيه موجوده في عالمنا ومع ذلك ناس كتير بتعتقد انها خزعبلات ومش موجوده النهارده انا قررت اكتب لك لاني شاهد عيان وشفت بنفسي الرهبان وليا وقع حصلت معاه من سنين بص في البدايه خليني اوضح اني من وسط الجزائر واحنا هنا ما نعرفش كلمه الرهبان لكن إحنا عارفين كويس الأوصاف اللي حضرتك ذكرتها إحنا هنا بنسميهم الجن قصتي قد تبدو غريبة أوي لكنها حصلت بالفعل وعصرتها بنفسي وكنت طرف فيها في يوم من الأيام كنت في وسط المدينة بتكلم مع ثلاثة من أصحابي فواحد منهم بيسألني عن اسم شخص معين وفضل يكرر السؤال أكتر من مرة لكن أنا فيما يبدو ما كنتش متذكر الاسم خالص وفي الوقت ده خرج من وسط الحديقة العمومية اللي احنا كنا واقفين فيها ومن على بعد حوالي 100 متر من مكان وقوفنا شاب أسمر طويل نسبيا شعره كان أملس لقيناه بيقرب مننا وبعدين لقيته بيمد ايده وبيسلم عليا وبعدين سلم على صاحبي وبعدها قرب من الصديق اللي كان بيسألني وما سلمش عليه لكنه بصله له له اسمه العيد وانا فلان الحقيقة كلنا كنا بنبص لبعض مش فاهمين ايه ده ومين ده. الاندهاش كان سيد الموقف تماما، وفجأة زي ما ظهر بدأ يتحرك في طريقه لخارج الحديقة. هنا كلنا لاحظنا ان دراعه كان طويل بشكل مش طبيعي. ايديه كانت واصلة لبعد ركبته. هنا واحد من اصحابي اللي كانوا حاضرين الوقعة كان ظابط شرطة، قال لنا: "تعالوا نتابعه ونشوفه رايح فين". فضلنا ماشيين وراه لفترة مش قصيرة. وبعدين قرب من صور دورة مياه عمومية واختفى فجأة من غير ما يدخل مدخل دورة المياه قعدنا ندور عليه في كل مكان بس ما كانش له أي أثر على الإطلاق فص ملح وداب الغريب في الموضوع واللي خلانا كلنا مصدومين هو إزاي قدر يسمعنا من المكان اللي جه منه أولا ده كان على بعد أكتر من مئة متر ثانيا الحديقة مزدحمة وفيها ناس كتير إزاي قدر يميز السؤال بفرض إنه سمعه؟ ثالثاً هو مين أصلاً؟ ويعرف إيه عننا؟ الحقيقة كان شيء مخيف ومحير، لكن القصة ما خلصتش هنا. بعد حوالي أسبوعين من الواقعة دي، اتصل بي صديقي ظابط الشرطة تليفونياً، وطلب مني إني أقابله في أسرع وقت، ولما روحت أقابله، اتفاجئت بعلامات الاهتمام والجدية على وشه. حكى لي إنه قابل الشخص الغريب ده مرة تانية. وهو بيقوم بجولة تأمينية في واحدة من الأسواق في إطار عمله كشرطي بيقول إنه شافه هناك فقرر يتتبعه وفضل ماشي وراه لحد ما وصل لمكان كله زحمة ومليان الناس والشخص الغريب ده ما كانش عارف إن صديقي الزابط ماشي وراه لأنه ما شافوش خالص ففضل صديقي ماشي وراه لفترة وفجأة الشخص أو الكائن ده التفت وراه بدون أي مناسبة ويعني كانت واسعه بشكل رهيب وغريب وصرخ في صاحبي بصوت مرتفع وقال له لو مشيت ورايا تاني هردمك تحت التراب ومش هيلاقولك اثر وبعدها مشى كم متر للامام واختفى زي الدخان ما بيتلاشى في الهواء ومن يومها ما ظهرلوش اي اثر في المدينه اقسم بالله العظيم هذه الواقعه حقيقيه وحدثت معي انا واصدقائي زي ما حكيتها بدون اي اضافه او نقصان بمناسبه الكلام عن الرهبان وصلني عدد كبير من التعليقات لكني وقفت قدام تعليق مهم بعتته الصديقه الرائعه راديه ازيل اللي بعت التجربه عنهم فبتقول انا خالتي في يوم من الايام خرجت علشان تروح للشغل بدري كالعاده وهي ماشيه كانت سمع حد ماشي وراها وقتها الجو كان شتوي وبرد قارس جدا المهم هي كانت كل ما تخطي خطوة تلاقي الصد ماشي وراها بيخطي خطوة هو كمان فضلت على الحال ده لفترة لكن في النهاية قررت تلف وتواجه الشخص اللي ماشي وراها لما لفت انصدمت من شكله بتقول كان زي راجل طويل قوي والعجيب في الموضوع انه بصلها وقال لها تطلبي ايه؟ هي من الخوف والفزع اللي كانت فيهم صرخت وطلعت تجري وروحت البيت وللاسف ما طلبتش منه حاجه بالرغم من انهم بيقولوا انك مهما كان طلبك من الرهبان بيتحقق. القصه الثالثه القصه الثالثه من مصر وتحديدا وصلتني من ميم ت بتحكي فيها عن تجربه مره وصعبه مع السحر والاعمال السفليه اللي احيانا بيلجا لها بعض الناس اللي الشيطان عماهم عن معاني الخير اللي في الدنيا ووظفوا حياتهم إنها تكون سبب لأزية الناس اللي حواليهم ميم ته بتقول أنا كنت دخل أعدادي ولسه صغيرة وبدأت تظهر علي أعراض غريبة وأحس بحاجات مش طبيعية ولإني كنت لسه صغيرة فما كنتش فهمة إن في ناس جواها شر ومش بس شر ده شر اسود ورهيب كنت دايما بفكر إن الدنيا كلها حاجات حلوة وبس لحد ما دفعت التمن علشان أفهم إن في حاجة اسمها سحر المقابر أما التمن فدفعت من صحتي وراحتي ومحبتي لأختي والبيتي والأهلي تمن كان غالي ومر ومؤلم كله وجع وعذاب ما بيخلصش وعلشان كده أنا حاب أحكي علشان كل اللي بيسمع يتطعز ويعرف إن الدنيا مش اللون الابيض بس لا دي فيها الأسود كمان وبكل درجاته البداية كانت لما حصل سوء تفاهم بين مامتي وجدتي البابا أنا كنت فاهمة كويس إن عيلة بابا كلهم مش بيحبوا ماما، لأن ماما من عيلة كبيرة أما عيلة بابا فكانت عيلة عادية، فكان من الطبيعي إن الفروق دي تصنع حساسيات ويتولد منها كره وغل وحقد وحسد، ومع ذلك ماما كانت صبورة عليهم وعلى أفعالهم، فكانت بالرغم من كل ده لسه بتودهم وبتحترمهم. طبعًا كان طبع ولاد الناس اللي مش بيلتفتوا للإساءة مهما كانت كانت بتسامح حتى بعد ما انفصلت عن بابا لأسباب ما فيش مجال لذكرها لإن ملهاش علاقة بقصتي كانت برضو بكل كرم أخلاق بتعلمنا إن ده بابانا ولازم نحترمه ونجله ونقدره بابا ادانا شقة في عمارة عيلته علشان نعيش فيها وهنا كانت بداية المأساة ورحلة طويلة مع الوجع والخوف والتوتر والإزعاج اللي اجتاح حياتنا. في يوم من الأيام بعد ما نقلنا، مرات عمي اللي كانت ساكنة فوقينا مباشرة. حصل بينها وبين ماما مشكلة، ومن وقتها بطلنا نكلمها. وفي يوم من الأيام أنا كنت راجعة من المدرسة، لقيت حاجة زي ما تكون مرشوشة على باب الشقة. أنا بصراحة ما اهتمتش كتير، لكن بعدها بحوالي خمس أيام، بدأت أحلم بكوابيس غريبة. وأثر الكوابيس دي على حالتي النفسية كانت سيئة جدا بعدها بدأت أشوف خيالات وكنت كل ما أدخل البيت أحس كأني دخل جهنم والعياذ بالله وبدأت أكره البيت جدا ومع الوقت ما بقيتش أحب أسمع القرآن الكريم ولو سمعته بيكون غصب عني وانقطعت عن الصلاة نهائيا وتدريجيا بدأت تحصل مشاكل رهيبة بيني وبين أختي لدرجه مخيفه كانت احيانا بتنتهي في المستشفى اما دراستي فكانت في النازل تماما مش بس انا دي كانت انا واختي حياتنا كانت متعطله بالكامل حياتي اتحولت في وقت قصير لكابوس متواصل مش بينتهي ومش باين له اخر انا ما كنتش عايشه ولا عارفه بعمل كده ليه ولما بتعصب كنت بتعصب ببشاعه الوضع استمر كده الفتره وهنا ماما بدات تشك في اللي بيحصل ده فكلمت واحده قريبتها وحكت لها قريبتنا دي ادتها نمره شيخ في القاهره لما كلمت الشيخ اداها مجموعه ادعيه تقراها بترتيب معين وقال لها انها لازم تكون معانا وتراقبنا وهي بتقرا ماما جمعتنا في اوضه في البيت وبدات تقرا أنا حرفياً حسيت بنفسي بيتخنق ما كنتش عارفة تنفس نهائي عينيا كانت بتسخن قوي وبعد دقائق كنت فقدت الوعي تماماً ما كنتش حسى بنفسي نسيت أقول أني كنت من وقت بداية المشاكل دي كان عندي وجع رهيب في ظهري والدكاترة ما كانوش له أي تفسير الألم ده بعد الجلسة اللي عملتها مع أختي وماما كان خف تماماً وارتاح بعدها ماما كلمت الشيخ وحكت له على التطورات اللي حصلت فقرر يجي بنفسه وعمل معانا جلسة تانية قرأ فيها القرآن وكمان أدعية مريحة للقلب قوي حسيت بعدها أني بتشنج ومرة تانية فقدت الوعي تماماً وفي آخر الجلسة الشيخ أعطاني الصور من القرآن أقراها قبل النوم وبالفعل عملت كده لما نمت حلمت إني في مقابر جنبنا اسمها مقابر العمود كنت ماشي وسط شواهد القبور الطريق كان طويل والشواهد على الجنبين شوية منهم كان شكلهم جديد والباقي قديم قوي لحد ما وصلت جنب قبر كان لونه أصفر قاني غريب وجنبه كان فيه شجرة كفور جذورها طويلة وشقه طريقها جوه القبر لدرجة ان القبر نفسه بقى زي المقسوم اتنين التراب اللي كان طالع منه كان زي ما يكون مرشوش مية وفيه ديدان حمرة بتتحرك الديدان كان لها زي شوك طالع من كل جوانبها وعين واحدة كبيرة في راس كل دودة وهنا جه غراب اسود وبدأ ينقر في الدود وانا مشغوله بتفرج على المنظر حسيت بهواء بارد قوي وصوت زي صفاره رفيعه وبعدين لقيت تراب القبر بيتحرك وبتخرج من وسطه قطه سودا قوي كرت عليا وعضتني عضه جامده قوي العضه ورمت لي كل دراعي بشكل مخيف لما صحيت من النوم حكيت لماما على اللي حلمت بيه على طول كلمت الشيخ فقال لها بصي لازم تمشوا من الشقه دي في أسرع فرصة وفعلا ماما تصرفت وساعت سعي رهيب علشان نمشي من هناك وفعلا حصل ومشينا بعدها انتظمت حياتي ورجعت أصلي ارتحت نفسيا كتير أنا بس عايز أقول حاجة إن السحر مش بيسرق مننا أمور الدنيا بس لأ كمان بياخد مننا راحة البال اللي هي أقوى نعم الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من كل ساحر أذى نفس إنسان. القصة الرابعة من العراق وبيحكيها لنا جعفر جوبر اللي بيحكي عن تجربة مرعبة عاصرها بشكل شخصي مع واحد من الكائنات اللي أنا برضه خصصت لها ملف مهم من ملفات الغموض والرعب. الكائن ده هو الطنطل. جعفر بيقول أنا شاهد عيان على وجود الطنطل. هو بالفعل موجود في منطقة الأهوار العراقية بشكل كبير وهناك مشهور أنه هو شرس جدا أما في بقية المحافظات العراقية فشرسته بتختلف أنا كان ليا موقف معاه أنا شفته مرتين في حياتي كلها لكن ربنا سبحانه وتعالى نجاني منه في أول مرة شفته فيها كان قصير بطول البشر لكن إيديه كانت طويلة جدا وبيتحرك بسرعة رهيبة وبيختفي وفي نفس الوقت بيعمل بعض الحركات الغير مفهومة أما المرة التانية اللي قدر ليا أني أشوفه كان طويل جدا أطول من النخيل ما كنتش عارف أميز تفاصيله ولا أوصافه بسبب الضوء لكنه كان بينادي باسمي بصوت أقل حاجة توصفه أنه مرعب جدا كان زي صوت المعيز متقطع وبيضحك أنا حسب معلوماتي عنه فهو بيكتفي بتخويف الإنسان وأحيانا بيدرب الإنسان على جانب رأسه ويسبب له الجنون هنا خلص كلام جعفر لكن من العراق كمان وصلني تعليق من أم فهودي بتقول عن الطنطل أنا أجدادي كانوا في الجنوب العراقي وكانوا دايما يتكلموا عن حكايات كثيرة عن الطنطل سواء معهم أو مع ناس يعرفوهم وحسب كلامهم الطنطل ما بيقتلش لكنه بيلعب على عقول الناس لكن لو ذكرت الابره او اي اله حاده بيهرب على طول. القصه الخامسه من فلسطين اسرائيل القصه لمحمد عثامله هي غريبه بتفاصيلها لكنها ملفته وهسيبكم تعيشوا احداثها. قصتي بدأت لما قررت أنا وواحد من أصحابي نروح نعمل كامبينج أو معسكر خلوي ترفيهي في منطقة اسمها ميتسبي رامون قرب البحر الميت. المنطقة هناك منطقة صحراوية فاضية تماما وقريبة من شارع بيوصل لحد إيلات. المنطقة في النص تحديدا مشهورة في إسرائيل بإنها منطقة تخييم بسبب هدوئها وخصوصا في وقت الليل والضلمة. إحنا شدينا الرحال أنا وصاحبي بالسيارة وكنا متحمسين جداً للموضوع وكل اللي كنا بنفكر فيه هو كم المتعة والإثارة اللي هنحصل عليها من رحلتنا دي كان هدفنا هو إننا نشوف النجوم بالسماء في فترة الليل في الصحراء دي بالنسبة للهواة متعة ما بعدها متعة وبالفعل وصلنا هناك وقت الغروب حطينا أغراضنا في منطقة مريحة في وسط الصحراء وفردنا الخيمة وأشعلنا النار وقعدنا نتسامر ونتكلم لحد ما حل الليل علينا. الهدوء كان مش طبيعي. كنت من كتر الهدوء تقدر تسمع صوت تدفق الدم جواك. نجوم بالملايين بتلمع في السماء والشهب كانت بتنزل من السماء كل شويه. السماء صافيه تماما مفيش غيوم ولا برد قارس كان بس قطرات ندى. واحنا قاعدين بنشرب شاي وبنتامل السماء باطمئنان زي اللي قاعدين في بيتهم. ومع مرور الوقت حسينا بالنوم بيغالبنا، أو أنا تحديدًا حسيت بالنوم بيغالبني، فقررنا ندخل جوه الخيمة، وسبنا أمتعتنا والأكل بالخارج. أنا نمت على طول لأني كنت سايق طول الطريق وكنت مجهد. أما صديقي فقعد يقلب مواقع الإنترنت على تليفونه. حوالي الساعة اتنين ونص الفجر صحيت من النوم وصديقي يقول لي: محمد محمد قوم قوم يا محمد. محمد قوم شوف محمد أنا اتخضيت وقمت وأنا مش مجمع إيه اللي بيحصل كنت مستغرب الوضع جدًا لقيت صاحبي بيقولي لي أسكت, اسكت اسكت واسمع كده ركز اسمع في عز الصمت اللي كان بالمكان سمعت صوت زي نقر على الخيمة زي ما يكون في حد بينقر بأطراف صوابعه أنا حاولت أفهم إيه ده لأن ما كانش في مطر ولا هواء بالخارج فجأة الخيمة بدأت تتهز من جانب واحد كأن في حد بيحاول يلاقي مدخل وبيجرب يلاقي أي فتحة يدخل منها شوية والخيمة كلها بدأت تتهز بشكل مخيف من كل جوانبها لدرجة أني حسيتها هتتخلع وكان في صوت غريب أول مرة اسمعه كمل المكان صوت كان مرعب ومخيف أوي. كان معانا كشاف ولعناه وكل واحد فينا مسك سلاح. أنا كنت مخبي سكينة تحت مخدتي تحسبا لأي طارئ ممكن يحصل. ببص على صاحبي لقيت عيونه وسعت جدا من كتر الأدرنالين في جسمه. أنا كنت بحاول أستوعب إيه اللي بيحصل حوالينا. كنت مفزوع وخايف وصاحبي كان شكله دخل في حالة صدمة. كانت كل الحواس بتشتغل بأقصى طاقتها استعداداً لأي شيء ممكن يحصل بصيت لصاحبي وقلت له تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لقيته لي على شباك الخيمة لي بصوت هامس بص شوفي إيه برا بص بصيت ما لقيتش أي حاجة برا هنا الشجاعة دبت في قلب صاحبي وقال لي اسمع لازم نطلع برا دلوقتي إحنا كده جوه مصيده صاحبي مسك السحاب السوسته بتاعت الخيمه علشان يفتحها لكن السحاب ما كانش راضي يفتح زي ما يكون في حد ماسكه قلت له إيه في إيه؟ اللي حصل؟ مش عارف تفتح ليه؟ قال لي مش راضي يفتح خالص بحاول مش راضي يفتح مش فاهم في إيه؟ طب شد جامد شد جامد قال لي مش قادر عليه مش قادر عليه هنا قلت له طيب اقعد. وبدأت أقرأ القرآن بصوت هادي وخافت. وفجأة الاهتزاز بطل يحصل. صوت الرياح والصوت الغريب اللي كمال المكان اختفى وراح. بعدها سميت باسم الله سبحانه وتعالى. وجربت أفتح الخيمة. لقيت السحاب اشتغل وفتحت. طلعنا بره وقعدنا نلف حوالين الخيمة. ما كانش فيه أي شيء بتاتا ولا علامات على الأرض. ولا علامات مطر ولا حتى علامات هواء في الجو ولا على الارض العربيه كانت في مكانها ما اتحركتش الاكل مكانه ما اتلمسش وقتها قررنا ننام بالسياره لحد الصبح بس لما جربنا لقينا النوم مش مريحه ابدا فقلنا خلاص نسيب المنطقه ونرجع البيت واحنا بالطريق صديقي قعد يقلب مواقع البحث على الانترنت بيبحث عن تاريخ المنطقه هنا وهل فيها اشباح او اي اشياء غريبه مش طبيعيه او يكون لها اي علاقه بكائنات مش من عالمنا وهنا كانت صدمتنا لما لقينا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيحذر فيها اي شخص من انه يبات في المنطقه دي ولو مر جنبها لازم يمر بسرعه لانها منطقه عذاب قوم لوط انا بيسعدني كتير اسمع تجاربكم الحقيقيه ابعتوا لي كل تجاربكم على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استنوا قبل ما تقفلوا الكليب حابب افكركم ان حكايه رعب شارع 101 هتذاع يوم 28 اكتوبر على مدار اربع ايام متصله كل يوم حلقه مدتها مش اقل من ساعه من الرعب والغموض والاثاره تجربه جديده اوعدكم هتخرجوا منها وانتم مغيرين فكرتكم تماما عن قصص الرعب وكلاسيكياته في العالم العربي وعد ما تنسوش الاشتراك بالقناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في كل مكان انستجرام واتساب ماسنجر فيسبوك وانشر هاشتاج القناة خلوا الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو